Το μαθησιακό αντικείμενο άλμα Μήκο, που φιλοξενείται στο φωτόδεντρο μαθησιακών αντικειμένων στη Συλλογή Φυσική Αγωγή, εστιάζει σε μια προσομοίωση κίνησης ενός αθλητή που εκτελεί ένα άλμα μήκο. Γιατί να επιλέξουμε να αξιοποιήσουμε στη διδασκαλία μας μια προσομοίωση κίνησης και όχι ένα σχετικό βίντεο, ποια είναι τα πλεονεκτήματα ως προς τα μαθησιακά ωφέλη, η παρακολούθηση ενό βίντεο παραμένει μια παθητική προσέγγιση στη μάθηση, ενώ ζητούμενο σε κάθε μαθησιακή διαδικασία είναι η ενεργή συμμετοχή του μαθητή. Αξιοποιώντα μια προσομοίωση, οι μαθητέ και οι μαθητριέ μα μπορούν αρχικά να διατυπώσουν τι υποθέσει του και στη συνέχεια, πειραματιζόμενοι, να τι επιβεβαιώσουν ή να τι απορρίψουν. Στην προκειμένη περίπτωση, μπορούμε να διευκολύνουμε του μαθητέ και τι μαθητριέ μα να διατυπώσουν υποθέσει απευθύνοντά του την ερώτηση. Ποιε, κατά τη γνώμη σα, είναι οι παράμετροι από τι οποίε εξαρτάται η επίδοση στο άλμα σε μήκο και πώ επηρεάζουν την επίδοση, προτείνεται να εργαστούν σε ομάδε για τη διατύπωση των υποθέσεων και μετά να ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια πάνω στι απαντήσει του. Ακολουθεί ο σε ομάδες στο περιβάλλον της προσωμείωση. Αρχικά, στην πρώτη δραστηριότητα εντοπίζονται οι τέσσερι φάσει κατά την εκτέλεση ενό άλματο σε μήκο, δηλαδή η φάση τη φορά της εκτείναξης, του μετεωρισμού και της προσγείωση. Εκτός από την δυνατότητα ελέγχου της ταχύτητας εκτέλεσης του άλματος από τον μεταβολέα στο κάτω-δεξί άκρο της οθόνης, κάθε ομάδα μπορεί, με τον χειρισμό άλλου μεταβολέα που βρίσκεται στο κέντρο του κάτω μέρους της οθόνης, να μελετήσει την τεχνική του άλματο σε μήκος, εστιάζοντας τα διακριτά στιγμιότυπα που συνθέτουν την κίνηση ενός άλτη κατά την εκτέλεση του άλματο. Στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη δραστηριότητα, στόχο είναι η κατανόηση τη επίδραση κάθε μια παραμέτρου ξεχωριστά στην επίδοση ενό άλτη. Για παράδειγμα, στη δεύτερη δραστηριότητα, μεταβάλλοντα μόνο την γωνία απογείωση του άλτη και κρατώντα αμετάβλητη την ταχύτητα και το ύψο του κέντρου βάρου του σώματο, κάθε ομάδα μπορεί να προσπαθήσει να επιτύχει την μέγιστη δυνατή επίδοση. Ανάλογε προσπάθειε επιχειρούνται και για τι δύο παραμέτρου στην τρίτη και τέταρτη δραστηριότητα αντίστοιχα. Τέλος, στην 5 δραστηριότητα, οι μαθητές και μαθήτριες κάθε ομάδας καλούνται να προσπαθήσουν να επιτύχουν την επίδοση των 8,90 μέτρων, αυξομειώνοντας τις τιμές και των τριών παραμέτρων που επηρεάζουν την επίδοση. Μετά την αλληλεπίδραση με το μαθησιακό αντικείμενο, Προτείνετε χρήση προβολικού για συζήτηση στην Ολομέλεια της Τάξης και μέσω ερωτήσεων, εξαγωγής συμπερασμάτων. Συνιστάται να ακολουθεί πρακτική εφαρμογή στο πεδίο.